دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان ایکٹریسز کے جن کو سفید رنگ بےحد پسند ہے اور وہ اکثر سفید رنگ کی لباس میں ہی نظر آتی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی اداکارائیں ہیں نمبر ون ہے قبر خان پاکستان شوبیز انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ قبر خان نے ریسنٹلی عید پہ وائٹ کلر کا ٹریڈیشنل لباس پہنا قبرا خان اس ٹریڈیشنل وائٹ لباس میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہیں نمبر ٹو ہے یمنا زیدی یمنا زیدی کو بھی وائٹ کلر بہت پسند ہے وہ اپنے اکثر ڈراموں میں وائٹ کلر کے لباس ہی پہنتی ہیں نمبر تھری ہے آئزہ خان آئزہ خان نے ریسنٹلی وائٹ کلر کے لباس میں ایک فوٹو شوٹ کروایا ریڈ لپسٹک اور براؤن آئز میک اپ کے ساتھ آئزہ خان لگ رہی ہیں بالکل پرفیکٹ نمبر فور ہے اریبہ حبیب اریبہ حبیب کے اوپر بھی وائٹ کلر بہت سوٹ کرتا ہے اریبا اکثر پارٹیز اور فنکشنس میں وائٹ کلر کے کپڑے پہننا ہی پسند کرتی ہیں نمبر 5 ہے سنا جاوید ثنا جاوید بہت ہی خوبصورت اداکارہ ہیں وہ اپنے ہر آؤٹ فٹ میں بہت ہی اسٹننگ لگتی ہیں سنا کے پاس وائٹ کلر کے ڈریسز کی بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے سنا نے کئی سفید لباس پہنے ہیں اور ان تمام سفید لباس میں سنا جاوید بہت ہی دلکش نظر آ رہی ہیں نمبر 6 ہے فضا علی فضا علی مارننگ شوز میں اکثر وائٹ کلر کے کپڑوں میں ہی نظر آتی ہیں فضا علی اپنی بیٹی فرال کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہوئے بھی وائٹ کلر کے کپڑے پہننا ہی پسند کرتی ہیں نمبر سیون ہے عروا حسین باقی سب اداکاروں کی طرح عروا حسین کو بھی وائٹ کلر پہننا بہت پسند ہے वो अपने ब्रांड यूएक्स में भी सबसे ज्यादा इस रंग को ही इस्तेमाल करती हैं नंबर 8 है सनम जंग सनम जंग को भी वाइट कलर बहुत पसंद है वो अपने मॉर्निंग शो में अक्सर वाइट कलर को ही पहनती थी सनम जंग के आउटफिट्स हमेशा बेस्ट होते हैं चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन نمبر نائن ہے مابرہ حسین مابرا حسین ہمیشہ جانتی ہیں کہ کیا پہننا ہے اور کیسے پہننا ہے پرفیکٹ دکھنے کے لیے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اوپر سفید رنگ بہت اچھا لگتا ہے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی نکاح پر بھی سفید رنگ کا ہی انتخاب کیا نمبر ٹین ہے یشما گل یشما گل کا ڈریسنگ سینس وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹنگ کی طرح اور بھی بہتر ہو گیا ہے یشما اپنے سبھی وائٹ ڈریسیز میں بہت ہی اسٹننگ لگتی ہیں نمبر الیون ہے انمول بلوچ انمول بلوچ کی آؤٹ فٹس میں چوائس بالکل انہیں کی طرح بہترین اور خوبصورت ہے انمول اپنے سبھی وائٹ ڈریسز میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اکثر پارٹیز اور فنکشنس میں انمول وائٹ کلر پہننا ہی پسند کرتی ہیں نمبر ٹویلو ہے سبور علی دوسری اداکاروں کی طرح سبور علی کو بھی وائٹ کلر پہننے کا بہت شوق ہے صبور علی نے اپنی بہن سجل علی کی شادی میں وائٹ کلر کی میکسی پہنی اور اپنے اس لک کو کمپلیٹ کیا ایک خوبصورت نیکلیس کے ساتھ نمبر تھرٹین ہے اقرا عزیز اکرا عزیز یوں تو مختلف رنگ پہنتی ہیں اور انہیں ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے لیکن خود اکرا عزیز کے پسندیدہ رنگوں میں سے ایک رنگ سفید ہے اکرا عزیز اکثر پارٹیز اور فنکشنز کے لیے سفید رنگ کا ہی انتخاب کرتی ہیں آپ کو ان میں سے کون سی اداکارہ سفید لباس میں سب سے زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا